Osnovno podešavanje baze pitanja. Svaki e-kolegi ima bazu pitanja koja sadrži pitanja koja ćete koristiti za kreiranje odnosno stvaranje testova. Aktivnost test ne možete napraviti ako prethodno niste napravili kategorije unutar baze pitanja i u te kategorije pohranili pitanja. Kako pristupate bazi pitanja? Na naslovnici vašeg e-kolegija lijevo imate okvir koji se zove postavke, unutar kojeg piše administracija e-kolegija. I pri dnu imate poveznicu koja se zove baza pitanja. Kliknite na to. Prvo stvar koju ćemo napraviti, ovdje vidite natpise pitanja, kategorije, uveze podatke, izvoz. Kliknut ćemo na kategorije. I tu napraviti za probu dvije kategorije. Ime kategorije koji ću ja koristiti su teorija i praksa. Ime koje ćete vi koristiti su teme pod kojima vi inače grupirate vaše pitanja, mogu postaviti krovne kategorije, vršne i one ispod njih. Ja ću da sada samo za ovaj primjer napraviti te dvije vršne. Prva se zove teorija. Dolje na dnu dodaj kategoriju. Pojavila se tu. Znači imamo zadanu kategoriju za ovaj kolegi koji ima kratecu A 2020. I ispod imamo kategoriju koja se zove teorija, u zagradi piše broj nula. Kraj imena kategorije, što znači ima nula pitanja, kraj kategorije imamo ikonu kante za smeće, koja nam omogućava da obrišemo, odnosno izbrišemo tu kategoriju, i kraj toga imamo ikonu zupčanika, koja nam omogućava da uredimo ovu kategoriju, znači preimenujemo je, stavimo je u neku drugu nadređenu kategoriju i slično. Dolje na dnu gdje piše dodaj kategoriju, dodat ćemo još jednu koja se zove praksa. Nećemo upisivati nikakve informacije u kategoriji, klik na dodaj kategoriju. Sada pod ovom zadanom glavnom kategorijom za vaš e-kolegi imamo praksa sa nula pitanja, teorija s nula pitanja. I to je to.